Sivis. Opimme yhdessä. Opintokeskus Sivis toteuttaa itse ja yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa koulutusta ja kehittää järjestöosaamista. Ehkä sinäkin olet osallistunut Siviksen ja jäsenjärjestöjen toteuttamaan koulutukseen. Sivis aloitti toimintansa opintotoiminnan keskusliittona. Toiminnan juuret ulottuvat kansalaisjärjestöjen syntymisen aikaan. Kun Suomea rakennettiin, syntyi opintokerho uudeksi aikuisten tavaksi oppia yhdessä. Pentti puurtaa arkisin peltotöissä. Sunnuntaisin paikallinen kyläkoulu muuttuu aikuisten opintokerhoksi, jossa opiskellaan kulttuuria ja arjen taitoja. Maaseudulla kasvaneen Kaarinan on alkuun vaikea löytää seuraa kaupungista. Marttaliiton kotitalouskurssilta Kaarina on löytänyt uuden harrastuksen, käytännön tietoa sekä uusia ystäviä. Suomalainen järjestötoiminta monipuolistuu ja jäsenmäärät kasvavat. Järjestöjen kurssitoiminta lisääntyy merkittävästi. Samanaikaisesti viisipäiväinen työviikko lisää sinikan ja ystävien vapaa-aikaa ja he liittyvät luonnonsuojeluliittoon. Venni käy partiossa. Laulaa kuorossa ja osallistuu ensiapukurssille. Harrastuksista on ollut iloa opinnoissa. Lisäksi Venni pääsee hyödyntämään järjestöissä opittuja taitoja kesätöissä. Tänä päivänä Sivis toteuttaa jäsenjärjestöjensä kanssa yli 7000 koulutusta vuosittain. Koulutuksiin osallistuu yhteensä lähes 150 000 ihmistä. Tavoitteitamme ovat elinikäisen oppimisen ja kansalaistaitojen edistäminen, kestävään elämään kasvattaminen, demokraattisen yhteiskunnan tukeminen ja järjestöjen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Lue lisää